أهلا بكم ومحبابكم في قناة كراميل فيديو فيديو ملون في هذا الشهر في وصفات سهلة. بقوا معي إلى آخر الفيديو ورمضان مبارك. شهر رمضان غالبا او اغلب السيدات يكون عندهم مشكل في خمول او قلة الطاقه في نهار رمضان وكيكون صعب عليهم انهم يستغلوا هذا الشهر الفضيل موجود الخطوات. حتى نضمو وقتنا ونستفدوا من هذا الشهر المبارك عند وقتنا شهر رمضان لازم أنهم يكونوا عندنا أهداف لما كيوصل أي شهر إلا و عنده أهدافه وبما أن شهر رمضان كيجي مرة واحدة في السنة فأكيد عنده أهدافه شنو أو ما هي أهدافنا لشهر رمضان سواء في العبادات أو في الصحة أو عادات أو أشياء حبة أو حابه أنا نتعلمها في الشهر هذا فكنحدد أهدافي كنحدد أولويتي ومن بعد كان وضع برنامج لها الطعام او للأكل هو اللي يأخذ منا وقت كبير ومجهود كبير فكان او من الأحسن وحبادة لو عملنا كميات كبيرة مثلا اول يوم في رمضان وثاني يوم في رمضان فهذا يأخذ منا مجهود كبير ووقت كبير ولكن ماشي مشكل شيء عادي يأخذ منا مجهود كبير لعملو وصفات ومن بعد نحطوها في الثلاجه نعملوا معجنات بكميه كبيره نعملوا شوربه بكميه كبيره آه يعني آه اي شيء ممكن غادي نعملوه بكميه كبيره نعملوه ونحطوه في الثلاجه والايام اللي من بعد يكون تسخين فقط هذا كان او هذا كان كنبقوا به الكثير من الوقت حد يوم او يومين وعملي فيه كميات كبيره كرري نفس العمليه كل اسبوع او لا كل خمس ايام بالنسبه لي التسوق فبدل ما نخرج كل يوم ونشري احتياجاتنا كل يوم نشري احتياجاتنا لمده اسبوع تكون عندنا لائحه نكونوا مسجلين فيها يعني سابقا المواد اللي لازمنا ولي واللي خصنا. تكون عندنا لائحه بالاشياء اللي موجوده عندنا ومن بعد نعملوا شراء كافي لمدة أسبوع بدل ما نخرجوا كل يوم ونضيعوا وقتنا كل يوم وهذا يأخذ أيضاً منا واحدة مشهود من كبير حتى ما نتعبوش شهر رمضان ونحفظوا على طاقتنا أيضاً فمن الأحسن لو أننا وسط النهار إذا كان ممكن أو أي وقت متاح لنا وسط النهار أو في الصباح فنعسو من عشر دقائق الى نصف ساعة راحة قليلة تسمح الجسمنا ارتاح وتكون عندنا قوة اننا نكمل يومنا بكل حيوية ونشاط ممكن نقولوا ان عشر دقائق او نصف ساعة غير كافية صدقني كافية بشكل قبل ما غادي تنظيم الوقت في شهر رمضان هذا خبز خبز بدون عجن كيكون كي طري ومن الذ ما يكون بالنسبه آه للوصفه فموجوده في قناه الطبخ والرابط في صندوق الوصف شيء اخر حتى ننظم وقتنا شهر رمضان وبدون ما يحصل اي إيجاد ولا اي تعب لازم دائما اننا نذكروا نفسنا ان الكمال الاثبنا وتعالى يعني موجودين سيدات اللي كيعجبهم ينظموا دارهم في نفس الوقت يطبخوا في نفس الوقت يستقبلوا الضيوف وفي نفس الوقت يعملوا مجموعه من الاشياء بالنسبه لتنظيم المنزل وتنظيف المنزل قسميه وكانه يوم عادي لايام الاسبوع كل يوم في شهر رمضان نظمي اشوس فقط ونشوف الفيديو السابق اللي كيتكلم كيفاش ننظم المنزل بدون ما ياخذ منا اي مجهود ولا اي وقت وايضا طلبي المساعده اما لو عندك اطفال ماشي في الصيام فاكلهم وسط النهار مش لازم انه ياخذ منك مجهود سخني لهم بقايا السحور بقايا الافطار اعطي لهم فواكه اعطي لهم ساندويتشات خفيفه هكذا يكون اكل صحي أكل خفيف وفي نفس الوقت أو يتعلموا أو يتعلمو يقبلو أي شيء كتقدمه لهم وفي الإفطار يختار يأكلوا مع الكبار هذا أيضا غادي نربح به الكثير من الوقت ومن من ومتربية الأطفال في نفس الوقت لكي يأخذ أيضا منا وقت ومجهود كبير وما كنت هو مسلسلات مسلسلات رمضان افلام رمضان مسابقه رمضان ووسائل التواصل الاجتماعي هذاك ياخد منا وقت كبير ارهاق وقله نوم فياريت اننا نجنبها على قدر الامكان وشوفي الطاقه والحيويه اللي تستغلها في اشياء أهم اما بالنسبه لحاد انه ينضم عبادته ايضا في شهر رمضان ف يعني مرات شيء صعب ولكن من الاحسن لو كانت من بعد الفجر مباشره ومن بعد كل صلاه مباشره مثلا كل صلاه عندها خمس صلوات من بعد كل صلاه ياخذ من خمس دقائق من عشر دقائق الى ربع ساعه يقول فيها اوراد او قران كريم يعني اختار في الاخير يكون انه خصص ساعه يوميا او ساعه وربع بدون اي مجهود وبدون انه يعني جمائده عليه شهر رمضان الكريم قبل ما نكملوا خطوات لربح الوقت في شهر رمضان هذه شربة العدس الفيديو موجود في قناة الطب والرابط في صندوق الوصف على فكرة كانت جديدة ومكونة بسيطة. أما لو كانت عندك عزومات فمرات من الأحسن لو تعلمنا وصفات تكون وصفة خفيفة تأخذ القليل من الوقت وكنحطوها في الفرن وكيكون شكل التقديم جميل فمرات تكون أشياء بسيطة وكثيرة تأخذ قليل من الوقت ونعطيه انطباع أنها شيء فخم وشيء كبير فياريت لو كانت عندنا اي فرصه نتعلم فيها اشياء تكون سهله وشكلها مزيان هذا كيساعدنا كتير في العزومات وكنستمتعوه. حنا نفسنا مع الضيوف وما كان بقاوش طوال الوقت في المطبخ <تصفيق> وأخر شيء حبيت نتقسمه معكم من اللي الوقت هو النوم النوم شيء مفيد في شهر رمضان وخارج أيضا شهر رمضان فيا ريت أننا نعسو النوم الكافي ولي ساعدنا أكثر هو أنه قبل النوم نعسو ونمو على وضوء نتبدو نعسو على وضوء هذا يساعدنا على الاسترخاء أكثر وكيكون يومنا جديد كيكون كي يوم مبارك هذا السر صغير لو جربتوه وداومتو عليه ويكون اصرار تشوفوا فرق كبير في يومكم هادو هما خطوات لو عندكم اي خطوات اخرى فالمرجو ترفعها في التعليق اسفل الفيديو رمضان مبارك سعيد مبارك سعيد house. Yeah.